غراتك دابا عاد قلتي انا واخا نكون مزعوطه فشي واحد ما لش راني عايق بك العقد على قلب القلب واش عندك لوطه ما كنعرفك عندك اناش دخلت انستغرام تاعك ما فهمتش كاين فيديوهات منوحدين بزاف جد لا هذا دايروه ييب تخيبي هذا انا داير لاشين ديالي في اليوتيوب سميتها حكيم فيسر كريستيانو كنديروا في هذاك ذاك الليكست فهمتي أستو مارتين فيراري لامبورغيني داك أرض دكان ديك ديال البواطن. واهي كان ديرو الإشارة. طب عندي دابا دا إن شاء الله. بكرة. ولا كتكون ميزون ديال الطوموبيلات اللي والشراء حنا كنخدمو مع الشركات بحال الشركه ديال اللومبرجيني انا وكريستيان اللي هو شي خطرات كيخدم مور المغرب انا قبل المغرب شي وحده مونير له كذاب والله ما كيتيق وحق الله العلي العظيم ايوا اما عندك كيبقيتي مزيان صحتك بخير تعيدي وتعا عواش مبروكه دخل عليك بالصحه دخل عليك بالصحه والتريسيكس والبيسيكس ولي رونج ان شاء الله قلتي ما قلتي شنو كديري؟ أنا؟ أه كنقرا الميدسين، تد. الميدسين تبارك الله، أجي أجي بحيث كيكون كيحرقك جنبك، كتفهمي في الطب مزيانة خيتي؟ قالوا قالوا؟ أه أنا قلت مرة مرة كيبقاو يحرقوني الموليات بحيث كنجي طالع في الدروج، ما فيا المعدة خيتي؟ كنعشها في المعدة اللي مول سمعيني سمعيني القايدة كي سميتك أخيتي بغيت نعرف سميتك؟ نتي غيتة غير لي يدك هكا غيتا غيتا نحلف عليك بالله الى فيك الكبده وما تخلعي ما والو غادي نوريك الدواء ديالو اقسم بالله الى فيك الكبده اقسم <تصفيق> بالله والعواشر هادو الى فيك الكبده ودابا دابا كلشي يكتب سيكونسانك 55 يعني يكتبوها الى ما الى ما خرجت فيك الكبده بس لي في دابا يلا خلية. ما معايا تاخد تشفاول عليا بالكبدة لا لا لا ما تخافي حتى حاجة راه معاك واحد انت ما ما عارفانيش دابا انت ما كاس عارفانيش تكتي او ما كل كتبتي كونت 5 اديتش في واحد القضيه عم ما كيش في الحياه ديالك اشنا هي او ما كل كيكتب سي 5 المهم ارانك يسمعوني دابا باش نحلف لك بالله لا فيك الكبدة انتي ما تحلفش بالله الله يرزيني في صحتي لا فيك الكبدة ديري ديري هكذا اش نساكد كدبني دي واش انت شواف هيا هيا اقسم بخالق الكون إلى فيك الكبده الله يعطيني العذاب إلى فيك الكبده ما تقدر بشي دويره ضربي شي دويره ما تخليهاش دابا را مشات تشوف المرايا الدراري انا راه كنقرا فهمتي ان كان راه من عند الله هادشي فهمتي 32 اللي كتدخل كامله أبونا عندي الا بغيتي تداووا معكم معكم ديزاكتيفي لي مولي ديزاكتيفي لي زاب دي مينو. خويا عندي سؤال عافاك ش ش ما دخل العسل الكبده شوفي شوفي, شوفي. ما راه فيك الكبده صاحبتي وباش عايشه انتيا وانت بقيتي كطيري طيري في اللايفات جا واحد مسكين هو خلبكم شتي شتي في المرايه شتي الزين معمر كتبقاي خصك بنادم يكون انتيليكتي انتيا لا ما فهمتهاش انا باش نضرب ديك دورة في القصر في الفيلا ديالي ولا بلاش <تصفيق> انت لاباس عليك اه دابا هاد القضية هادي لابيبار البنات كيسولوا لاباس عليك واخا نكون عوج وكنت لاباس عليك كلشي تزعطلك كاينة ولا ما كاينة؟ قالك ما يعيب الراجل اجيبه آه ها ولا ولا اجي ولا كانوا زياد فيهم فيه الكروندير الكروندير يعني ما عندهاش آه. فلوس البرد البرد ايوا خويا قالك الباب اللي من منه هذاك الباب ماشي <تسجي> جيا هذاك الجيب هذا الجيب اللي يجي من الريح خيطيه اجا خيتا غيتا دابا انا شوف المهم باش ما نقولوش حقاً ما حق انا راني مجوج باش ما تقولوش راني كنتلوط عليك ولا اقسم بالله انا مجوج وكنبغي مرتي وتحياتي لك انت راك الله يسهل عليك شي واحد تا هو سمعي سمعي غير اه ما تكرهيش شي واحد وخا حازق يبغيك بقلبه وا خويا عينا ما نبغيو بدك القلب اللي خرجنا براسنا لا, لا لا سوقوا و كيديروا بهم بوك البنت كتكون ماشي كتكون البنت زوينة وهي كتبقى هذا كتلقاه ودنه ناقصه كتقلب عليه هذا دايز هذا ب 4 دراهم نمشي معاه هذا حتى نتوما سمحي لي ماشي كنهضر على البني بارك احترامات البنات الناس كامل كاين واحد اليوتيوب البنات والله ما كيشبعوا لدرجه تخرجوا واحد المثل كيقول كيقولوها الناس القدام ضربي راجل براجل تيبان ثلاثه هاد انا اخي لا لا والله انا مش بحالها هكا وبلا ما تتبعيش شحال دو السيم خلاص في حياتك بلا ما تتبعيش شحال بغيت اه شحال تساحس عمري ما تساحس عمري ما طولت في علاقة مرة واحدة ولا ده بعد سمحت قلتي للسيم وقلتي له كتلقى بنا كنضرب مع سبع سنين وكيخرج ماته في العشرة <مازال> يوم ليهم زعما هو سولني على الجروبات قال لي واش الجروب ديال البنات كتيقي فيهم قلت ليه واش انت بنادم كتعاشرو سبع سن وما كيطلعش ما كيصدقش عاد بنادم في الفيغتويل ولكن كاين وكاين ولكن عمري ما طولت في شي علاقه انا ما عرفتش علاش وخا يمكن كتصاحبي مع بنادم ضعيف وصافي ما كيقدش عليك فهمتي كيشوفك زوينه وكل كيشوفك فيك وكلشي مزعطو وما كيتاقش فراسو ديكشي علاش كيطلع لك ضعيف كاين ولا ما كيناش. صراحه من الناحيه آه انا كنبغي شي واحد عنده شخصيه قويه عام جوج الله يهلاه التينيس الدين التنس، والله العالم العظيم الدراري الخوت شوف شوف الدراري اللي راهم كيسمعوا كاملين هذا اللايف عمركم دوخوا مع شي تيتيزا واخا تكون كتبزق <متصفيق> اللفت ولا يا ربي سلام الايفون 11 نقز على الراس اوبي تانت رزقت لي كاميرا ولي نهار غدا نجيب ايفون 18 سمعتي تنتني <تصفيق> <تصفيق> الدراري عمركم تدوخوا مع بنت ولا البنت تدخل هضر معاها راجل دي تطبع عليك وهادي تحماق عليك الا بقيتي كتمثل راه اقسم بالله كي الا كيداهم لنا عظيم ولا ما <تصفيق> عندوش مع معان الفرنسي وكيزبلها وكييهضر بالفرنسي لا ماشي لا ما كايناش داك القضيه هادوك هادوك لا بالعكس هالبنت كتبغي الراجل يهضر معها بالعروبيه ملي كتحس بديك الفش آه. كيبدا يقولها <تصفيق> صافا صافا tu vas bien اه لا خليني من داك الهضره ديال الشيبس انا نهضر معك فينا العلاقه ديال القلب <تصفيق> <الرويدات. تصفيق> العلاقه الشيبس داك الهضره ديال الشيبس داك وليدات ال... لا خلينا المهم سمعي سمعي اختي سمعي سمعي غيرك <تصفيق> <تصفيق> أنا كون ما كنتش مجوز نطلع معاك نقول لك على العلاقة القلب الرويضة السكر المسران الغليظ والله تناكل عليك الدار اللي أنفصل دارنا المهم تزعطي تزعطي علاش أنت مدوزة الفلوس مدوزة الحديد سافرتي قصرتي درتي كلشي كتعيني شي واحد مبدل ولاني دوماج والله إلا متجوجة خيتا غيتا مينا والله تنتكي ب 180 بهاد المزيرات يعرفوني غير بلاكارت يا لا ها يا يا لطيف كيصونيو عليا شكون اللي كيصوني عليك؟ والله العظيم الى المدام راه كتفرج وسردت لي دابا اوديو قسما بالله العلي العظيم راه عارفه شكون اللي قلت انا مشيت اه المدام اقسم بالله الى كنبغيك وغادي نكملوا ان شاء الله وغادي نتزوجوا وغادي نديروا العرس وغادي نعرضوا الغيثه اه انت مزال مصاحبش قلت لي مزوج كنت مصاحب اه ما مصاحبش اصاحبتي والله الى ضارب كل شيء اقسم بالله جات هاد كورونا ضيعت لنا وعمر كيتزوج تا ما شي وحده دق في داركم اخويا كيجيو كيمسرازموا لا الحرام اه بحال اللي مسدين داركم الباب مهرسه ولا الحامه ما كاينش اللي يجي لا فايت فايت مسيو جيو فايت غير واحد واحد جوج جاوا يهضروا مع ماما وبينه ما عجبوكش اخيتي ياك لا وكتطلعي واحد جوج فروخه واحد الدراري واحد كيديروا واحد الطربوشاق وادي ما ديرت تربوش أفاتش مشوش كيفور الحمد الراس ولا ديما طالعوا أعرفتي ومزعوط فيكم بيلك لك ما أقدر أقسم بالله اللي يطلع معك غير نايك أنا والله الا الفتر بعد أقسم بالله أبقى يلعبها العشرة ديما بحال ميسي أرى الحازق إلا بقيتي تصاحبتي مع الحازق والله إلا دير الشي كلاوي ديالك بالفقائص والدروبة يمشيك بالدروبة ودخل من هنا وخرج من هنا ويزوك سطافت وباك ديما يسخط عليك بعدي على الحرص لي كيجي يقولو وتزوج شحال في خالف... عندي 22 وعشرين صغيره شحال انا عمري؟ أه عندك 32 وثلاثين, وثلاثين, وثلاثين. اه كبرتيني بزاف اصاحبي واش 32 عندو هذا البي سي تقدر قد اي عاي عاي عاي عاي انت الله شفتي هذا الشي عاود عاود وريه عاود ضربيني بليلون خلينا انت دابا عندك ربعه د العينين جوج كحله جوج خوكره عرفتي تقوصتي عليا عرفتي واحد كيقوص بعينيه فهمتي الا قوص, قوص عليك كي يطيحك كيتفن بالحريه وراه الاعاده ديال البيلان قوس عليه ضربت في العريضه ما ضحكاتش كيفاش بغيت لا تحكاتني لا دي نتحر والله تا نتحر انا محيز ما كنصخ بازي نعاود لك وحده شوفي شوفي هذه آه. وحده سميناها كتحمق بحال كاغيطه آه. ديزاك فونطرفيو كتحمق فورما تو توبسي لي رباك المهم راه كثر واحد خونا واقف كيشوف البنات كيسخ واش كتسمعيني ولا كتقراي كتشوفي الباتره دي تساللك كنت كاصنتره معاك اصون ترماليه لا شيشه المهم غير فاش كنا جيتي دايزه انتيا ولا فهمتي بومبي وكذا ولا رباك المهم تتبسي وواحد واحد خناق كيشوف البنات كيسخف كيشوف البنات كيسخف من عند الله انت جيتي دايزه انا شافك سخف بقى فيك مشيتي ليلو نوضتي مهلك حبيبي فهمتي شفتي قلتي له مالك حبيبي سخفتي دار بيبي ومات اه وليت طلعت ليلى على الدين تخربقت والله حتى انا تخربقت زيدني على دك خينا شنو نسيا مشيتي لي. سمعي ما فهمتيهاش مشيتي لو وقلتي له مالك ما فهمتها فا عايد كملت او والله ما كملت مشيتي سمعي مشيتي لو التيلو نبي بي, بي صحفتي دار بيبي وسخف وبسيه وعنك تي دار كاكاو مات كلشي باغي كياغي تاكل كلشي كيرمي العينب والليمون ها كيضربك كي بالفلوس واحد قلش زوينه واحد رمالك صندوق ديال الليمون جابوا لك باغي يخطبك بالليمون سيريال <تصفيق> حازق الحازق تكمل هذه راه خصها ماشي جوج من الحاجه اجي حق الصداق ديالك شحال طلبي فيها غي تاو بلا ما تكذبي وبلا ما تضربيني بالصفر صداق ما عرفتش كنعرف نهارك زعما شحال الفلوس واش شحال الصداق و شنو كيعطيوا البيزاك في الصداق علاش فاش كي فاش كيديروا الصداق شنو هو الصداق هي فاش كتبغي تجوج خاصك تعطي الفلوس دابا اي بنت كتجوش نورمال مش خاص الصداق يا مليون يا جوج يا عشرين يا مليار نتي شحال تصوري دابا الى جا شي واحد يخطبك شحال شحال غادي طلبي في الصداق ؟ هدرينيش انا بلا ما تبكي عليا حق مليون انا كنقانع هدرينيش ؟ شحال نطلب في الصداق لشي واحد باغي يتزوج بيا ؟ ثلاثين مليون ؟ ومالك كتبولي هاواي <تصفيق> ؟